Tumar Zdenek, Raham mi Adán, Wadaleta, 263, Zdenek Tumar. Dojel jsem a super, jo, krásný výsledek, devátý místo, se, se, jsem prostě štěstný. Byly <laughs> okamžiky, že opravdu se mohlo stát, že, že jsem skončil. Je to opravdu Tenká hranice, jak to říkám, mezi tím dojetím a nedojetím. Prostě jsem chtěl zažít tenhle pocit. Ještě jednou ukážu krásnou medaili. <laughs> Abych byl tady na tom podíu. Děkuji Radkovi, Mechanikovi, Hanému. Michalovi, Rýšovi, Michalovi druhýmu, nakonec i Vlastovi, celému týmu, který jsme tady a pak samozřejmě za podporu rodině a, a všechny zdravím doma a samozřejmě i hlavnímu partnerovi Samos Elektro. Tak když začínal Dakar, že jo, 24 čtyřkolek bylo na startu, tak jako měl jsem to v duchu, tu TOP desítku jakoby v plánu, že by se to mohlo povéct, ale byla to hrozně strastiplná cesta, a ta devítka, to je super umístění, jsem spokojený. Dakar 2020 skončil a už teď se jistě zpřádají myšlenky na Dakar 2021. Máme jasnou konkrétní odpověď, anebo aspoň vizi? <laughs> Nemáme jasnou odpověď a si myslím, že na to přijde čas, myslím tak za měsíc až. A co se nejvíc těšíš domů, na jídlo nebo na rodinu? Jo, tak na rodinu, že to pořádě oslavíme. Zeňku, gratuluju.